هذه شيلة إهداء من أبو بتال العسيري وإخوانه للضيوف. شلي يا صوت الترحيب وصحب بالقصيد <تصفيق> جديد الزفات. ضيفنا عيد، شرف الحفله سعيد. تخرج. <تصفيق> مرحبا. حصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم